Mislim, da ob 70-letnici obstoja naše organizacije, borčovske organizacije, je čas, da tudi damo neko oceno te, tega, čas, tega obdobja. In mislim, da tej organizaciji za to obdobje, 70-letno obdobje, lahko damo pozitivno oceno katera ni bila samo sama sebi na meni, nego društvu na meni. Kaj ti je prenašala vse tiste vrline, vse tiste dobrote, vse tiste uh, vrednote, katere so bile uh, drugi v drugi svetovni vojni preizkušene, katere so bile, so bile koriščene in ustanovljene, jih je potem predlagala.